له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني كيف تدعون غيره كيف تقولون يا علي سبحان الله هل علي هل علي كان يقول يا محمد هل حسن كان يقول يا علي بعد وفاته الا تتقون الله الا تعبدون الله سبحانه وتعالى الله يخلق الله يعطي الله يرزق الله يحيي الله يميت ليش تقولون يا علي قولوا يا الله ما نريد منكم نحن شيئا نريد ان, أن نرشدكم الى الجاده ايهما اولى ان تقول يا علي او ان تقول يا الله؟ ان تقول يا علي او تقول يا الله؟ سبحان الله هذا لا يجوز اصلا دعاء غير الله تبارك وتعالى. يقول يقضي الحوائج باذن الله. اذا كانت القضيه يقضي الحوائج كلنا نقضي الحوائج باذن الله سبحانه وتعالى. علي رضي الله عنه الان مشغول عنكم، علي منعم في قبره مشغول عنكم، والله لا يدري عنكم. وانما هو في نعيم مقيم في قبره رضي الله عنه.